Především bych chtěl zdůraznit, že to je sport, že stane se prostě, měli smůlu jiný, měl jsem tu smůlu já, bohužel ke konci mě ty zdravotní problémy trošičku opravdu dali stopku, ale musel jsem s tím obrovsky bojovat a, a najít zbytek sil vůbec na to, by opravdu to dokončit, protože opravdu mě to zlikvidovalo úplně naplno, na takže tady. Já si myslím, že se nás, nám trošku, jakoby nech, já se nechci pouštět do někoho objevňování něčeho, ale když by trošičku ten přístup těch kulků z té KTMky byl o něco lepší, tak jsme nemuseli mít tu největší ztrátu, která byla. Jsem z toho trošku smutnej, ale, ale za plepám, že mě to úplně nevyřadilo. Byl jsem opravdu už na, na hranici toho, že už jsem si říkal, tak tohle je ten konec, který neznám a, a tam jsem bojoval hodně s tou psychikou. Samozřejmě mě se končit nechce, já chci v tom pokračovat dál, ale v jaký roli, jak se vrátím na ten Dakar, je ve hvězdách, a, a protože vždycky to tak je, každý rok. No každopádně, já jsem si teď teprve zapnul telefon data a naskákalo mi tam různý ty přání, takže jako opravdu Jim chci poděkovat, protože je to velká podpora, i když jsem nemohl jakoby, to sledovat v závodě, ale o to víc lepší to je, pohledí to, když člověk se to přečte pak na konci, že jsou tady lidi, kteří fandějí a kteří jsou srdcaři a praví přátelé. Dokázal jsem to. Dokázal jsem něco, co jsem, po čem jsem vždycky snil, až na podruhé, ale jsem strašně rád, že to včera tak dobře dopadlo a že jsem vyjel na tu cílovou rampu. Měl jsem technické problémy teda, vytekl pravdu. Jednou vytekli vydlit. Vytekli mít tlumiče a zrovna tak hloupě, že na začátku maratonské etapy, takže dva dny jsem měl bez tlumičů, ale jinak to bylo běžný. Co jsem rozbil, tak Marek třeba zprávoval, ale nebylo to, nebylo to nic jako dramatického, motor fungoval, jako by kola všechno v pořádku, tady v, v tom směru problém nebyl. Až spočítané pády. <laughs> Nemám. <laughs> ani bych to nechtěl počítat. Určitě v tom písku jsem upadl vícekrát, ale jak říkám, no, vždycky jsem prostě tu motorku prostě zvedl a jel jsem dál vůbec ani, ani myšlenkou. Prostě jsem uh, neuvažoval o tom, že by skončil závod, nebo že by prostě skračoval. Ne. Co vzkážeš divákům? A fanouškům? Určitě bych chtěl pozdravit do České republiky a vím, že spoustu z nich mi drželo palce a vnímal jsem tu energii. Že jsme hrozně daleko od sebe ze České republiky, ale, ale věděl jsem, že to dokážu a chtěl jsem to pro ně udělat. A samozřejmě bych chtěl pozdravit všechny fanoušky, všechny přátelé, lidi, kterým mám rád. Domů, mámu, otce, bráchů, bez kterého bych tohle nedokázal a samozřejmě moji velkou a krásnou rodinu. Pro mě velké díky Markovi Teglovi, který mi neskutečně pomohl a kolikrát motorku zpravoval až do rána, nespal, když jsem to rozbil. Takže ještě jednou Marku velké díky. Jsem moc rád, že jsem tě tady měl. Teď jsem nadšený a plný emocí z letošního rakaru, takže jak přejdu domů, tak budu všechno rozebírat kolem co a jak, a, a uvidíme, kterým směrem se dáme, protože už před tímto Dakarem jsem trošku avizoval, že bych chtěl zkusit čtyřkolku. Takže uvidíme, co z toho vznikne, jestli motorka čtyřkolka. Necháme se překvapit. Netušil jsem to na začátku, když jsme startovali tří, že vlastně dojedu jedinej. Jo? Takže je to parádní pocit. Od první etapy se pro mě vyvíjel už ne podle mých představ, No, už jsem udělal hned v první etapě chybu, utopil jsem čtyrkolku a pak se to vezlo další etapy. A před poslední etapu až teprve jsem se zbavil technických potíží a, a jel jsem závod. by jsem začal závod. A ani jsem si neuvědomoval, že to je prostě spousta kilometrů. Já jsem akorát na to ráno vždycky v pět hodin že ho sed, nebo, a, a přijížděl jsem někdy po 9. hodině, takže měl jsem toho opravdu někdy plný zuby. Takže Dakar vlastně začínal zhruba v nějaké nadmorské více 200 metrů, pak jsme se postupem času dopracovali až nad pět tisíc, kde prostě jsme projížděli deštěm a i sně, sněhem teda, no, že sněžilo a, a pak jsme se pohybovali zhruba 3 až čtyři tisíce metrů, zhruba pět dní. A to byly nejhorší chvíle taky té zkušenosti dakarské, protože tam byly deště, zima byla, jo, takže to bylo opravdu náročné i na psychiku tady kleta. S Pepou vlastně, jak už jsme jezdili prakticky celý rok, tak už jsme si předávali nějaké zkušenosti, co se týká vlastně jízdy v tomhle terénu a, a podobné věci. A je, Hodně mi předal. Hodně mi předal tady toho, co se týká vlastně zkušeností, jak se postaral techniku, co, co řešit v případě nějakých problémů, takže jsem si i na to vzpomněl, jo, když jsem prostě opravoval nádrž jo, a takhle, takže jsem tam zastavil nějaký vesnice, hned jsem honil prostě nějaký místní lidi, jestli mi nepomůžou. Povedlo se to. Jsem rád, že mi fanoušci fandili a že jsem je nesklamal, že jsem prostě ten svůj stroj dotáhl do cíle i sebe a byl jsem na té slavné rampě v Buenos Aires a hlavně bych chtěl pozdravit rodinu, která mě v tomhle hodně podporuje. A co DAK 2018? Teď nevím, teď je to ve hvězdách kar 17 byl pro Bar Tracing velmi úspěšný. Ze čtyř závodníků jsme dokonce do cíle dotáhli tři, s tím, že bohužel Pepe Macháček měl nehodu, tak skončil v první části závodu, ale ostatní závodníky se nám úspěšně podařil dotáhnout a do cíle, za což jsem hrozně rád. Tak nejhorší a nejlepší okamžik se podívat vlastně s jednou částí závodu, zhruba u kde kdy vlastně došlo k tomu, že před bivakem saltě se sesovala komunikace vlastně závodní. Vlastně zničili vlastně jinou příjezdou komunikaci do Salty A jak závodníci, tak asistenční vozy museli improvizovat a řešit, jak se dostanou vlastně do, do další části závodu. A v té situaci došlo k tomu, že Naši závodníci, s už neměli žádné informace, kde jsou, jak se nacházejí, kam vlastně dojdou, kde se, kde, kde se pohybují. Byla určitá obava, abychom se sešli vlastně na zpátek v dalším bivaku, ale nakonec všechno dobře dopadlo a vlastně druhý den ráno jsme se tam postupně všichni scházeli, ale pro mě to bylo vlastně velmi nepříjemné, že jsem nevěděl, kde kdo je, jak se vrátí a podobně. Zaslechl jsem tady hodně hlasů, že bych chtěl, aby se Dakar příště jezdil v, třeba v Africe, na Poušti, ale jako za mě je to, jedno, je to hodně. Jednotvárně je to jenom poušť až 14 dní jenom v poušti je fajn ale ale není to tak jako zábavný není to tak zajímavý není to tak uh, zajímavý jako tady tady ať mám ať mám poušť ať mám hory, ať mám závlavy, ať mám řeky, ať mám brody, ať mám trvalé deště. Je to hrozně zajímavé, že je vysoká danovská věžka. Ono to hodně stěžuje tu soužití, hodně to komplikuje situace jak, by, jak těm závodníkům, tak vlastně celým týmům. Ale potom to je ten Dakar je nejtěžší závod a vlastně musí s ním počítat. A to dostanou, jsou ty podmínky všechny pro, pro všechny úplně stejné. Děkujeme za vaše, za vaše podporu, za vaše fandění, za vaše sledování a i za vaše otvasy.